Elérkeztünk az utolsó elméleti anyagunkhoz, a számítógépes képfeldolgozás területén. Itt is egy prezentációt fogunk látni. A képtömörítés fájformátumokról kell beszélnünk, amely szintén egy olyan háttérismeret, aminélkül nem igazán lehet hozzáfogni a munkához. Mindannyian tudjuk, gondolom, hogy a legtöbb digitális képformátum az tömörített állomány. Nézzük meg, milyen ennek hátterében. Digitális kép általában igen nagy, ugyanakkor egy rendkívül redundás adathalmazként fogható fel. Képtömörítése nem méretcsökkenést, hanem a dáloláshoz szükséges adatok számának a csökkentését jelenti. Továbbá létezik veszteségmentes és veszteséges képtömörítési eljárás is. Veszteségmentes tömörítés. Az eredeti kép által reprezentált információ teljes egészében megmarad ebben az esetben. Ennek a jellemző képformátuma a GIF kiterjesztés, mely esetében lempel algoritmust alkalmazunk a tömörítésnél. Más formátumok pedig az úgynevezett Huffman kódolást használják. Ez a fajta ö, hálomány típus, az ábrák határozott kontúrokkal rendelkező grafikák esetében hatékony, képek esetében ezzel a tömörítési eljárással a maximum kétszeres tömörítési arány érhető el. A veszteséges tömörítés. Tömörítési aránya elérheti a 20-30 szoros értékeket is. Jellemző képviselője JPG vagy JPEG formátum, mely lehetővé teszi a 101-hez arányt. De szinte észlelhetetlen minőségromlással is a 10 az 1 től 30 az 1-hez arány érhető el. Ez szabvány diszkrét koszinusz transformáción alakuló kép eljárás, mely RGB ö, színmód helyett UV-YVC UV rendszert használ. Nekünk számunkra a veszteséges tömölítés a fontosabb, úgyhogy ezzel kell majd foglalkoznunk. Ilyen eljárásokat már nagyon régóta alkalmaznak a képtovábbításban. Példa erre a televíziós műsorszórás. Láthatjuk a macinak a örvös mednének a képét. hogy erre a területre, téga alap területre jó nagy nagyítással ránagyítunk, akkor láthatjuk, hogy bizony ez a terület pixelekből, képpontokból épül föl, amely pixelek általában négyszeg, négyszeg alakú képpontok. Ez a téglap alapú terület például egy ilyen piel áll. A képmanipulátor kép programok mindegyike színmódokat, színmodelleket használ. Ezen színmódok, színmodellek megismerésével folytatjuk ismerkedni. a HSB modell. Az emberi szem színérzékelésén alapul a színezet jó. Egy tárgyon keresztül jövő, vagy róla visszavert fény hullámhossza. A színezetet a szín neve alapján azonosítják, például vörös, narancs, vagy zöld. A telítettség, saturation, vagy chroma) a szín erőssége és tisztasága. A telítettség a szürkének a szín árnyalatához viszonyított aránya százalékban mért értéke. 0% százalék szürke, és 100 a teljes telítettség között mozoghat. A fényerő vagy brightness, a szín relatív világossága vagy sötétsége százalékban mérít, 0% a fekete és 100% a fehér között. Ez a modell szerepelhet HSV modellként is, általában így is használatos, különösen a GIMP-nél. Ekkor a V betű a vajú értéket jelent. Például a GIMP esetében, a színes képek esetén, az indexelt HSV üzemmódot használjuk a legtöbbször. Vizsgáljuk meg először, hogy milyen volt az eredeti kép, amit az előbb láttunk az örvös Maci esetében. A RGB 8 bites kép. Az RGB az a red, green, blue-nak a rövidítése, az azt jelenti, hogy mind a három alapszínből 8-bit mélységű tárolás történik a nagyon jól ismert photoshop üzemmódjait láthatjuk ezen a kivetített képen bitmap tehát a bit képes a szürke ányalatos és a többi üzemmódot alatta az előző képen látható volt az RGB színmód úgyhogy most erről kell részletesebben beszélnünk Az RGB-színmód az emberi szem színérzékelésén alapul. Az RGB képek három szín használatával állítanak elő 16,7 millió szint a képenyőn. Az RGB képek három csatornásak, vagyis 24, tehát 8 3 bitet tartalmaznak pixelenként. Komponenseket nevezzük alapszíneknek, vörös, zöld és kék, red, green és blue, ebből adódik a színmód elnevezése. A három alapszín keveredésekor másodlagos színek keletkeznek: szián, bíbor, vörös és sárga. Mivel az alapszínek keveredése fehéret eredményez, ezért ezt az üzemmódot additív vagy összeadó üzemmódnak is nevezzük. Itt látható a RGB színkör, és az RGB színkör két színeiből megkapjuk a másik színmódot, majd a később a következő dián látható CYMK színmód színeit, ezeket komplementer színeknek nevezzük egyébként, és középen ugye a három alapszín keveredéséből megkapjuk a fehéret. Ezt az üzemmódot a legtöbb képmanipulátor program felismeri, illetve használja, úgyhogy mindenképpen ismernünk kell. A bitmap mód, a bit üzemmód az ilyen kép egybites színekből áll, fekete vagy fehér, a legkevesebb tárhelyet igényli. Ezt az üzemmódot is ismeri általában mindegyik képmanipulátor program. A szürke mód pixelenként 8 bitnyi információt hordoz, és a szürke 256 álnyalatával jeleníti meg a képet. Lehet látni, hogy élesség szempontjából gyakorlatilag nincs különbség az RGB és a szürke ányalatos üzemmód között, csak a három szín helyett tulajdonképpen egy színnel dolgozik. CYMK színmód, Üzemmód. Nyomdai színbontásokban négy színcsatornát használnak, amelyek összesen 32-84 bitet tartalmaznak pixelenként. Elméletben a tiszta cián, a bíbor, vagyis a Magenta, és a Sárga, vagyis a Jelo festőanyagok összetétele elnyeli az összes színt, és feketét kellene kapni. Ezért ezeket a kivonó színeknek is nevezzük. Igen, ám, de a nyomdafesték szennyeződéseket tartalmaz, így sáros-barna szín jön létre keveredéskor. És ezért fekete festékkel kell tovább keverni, erősíteni ezt a bizonyos színnyomást, ezért lesz CYMK üzemmód a CY, CMY-ból ami egyébként lenne C, Y, -M. Igen, egy szint használ a kép előállításához. következő üzemmódunk a nyomdászatban használt üzemmód, a C, Y, színmód, Nyomdai színbontásokban négy színcsatornát használnak, amelyek 32 84 x bitet tartalmaznak pixelenként. Emméletben a tiszta cián, a bíbor, vagyis a magenta, és a sárga, vagyis a jeló, festőanyagok összetétele elnyeli az összes színt, és feketét eredményez. Ezért hívjuk kivonó színeknek is ezeket a színeket, pontosabban ezt az üzemmódot. Igen ám, de a nyomdafesték, illetve hát a festők által is használt falfesték is szennyeződéseket tartalmaz, és sárosbarna szín jön létre ezek összekeveredésekor. és ezért szükséges a nyomdászatban egy újabb szint, egy negyedik szint, a feketét is hozzákeverni a, a színekhez, ezért hívják ezt a fajta színnyomást, négy színnyomástnak, amely a mai nyomdászatban Egyeduralkodó és teljesen elterjedt. Nézzük a CMYK színmódot. Láthatjuk ezt a színkört, amely színkör a két alapszíne, a meccse pontjai metszeteiben tulajdonképpen kiadja az additív színkör alapszíneit. Középen pedig érzékelni lehet, hogy azért ez teljesen nem adja ki a feketét, ezért tényleg szükséges hozzá keverni még a negyedik szín Következik a lapszínmód. A Lapképek három komponent segítségével jelenítik meg a színet, színeket, tehát három csatornásképek, amelyek összesen 24 és is 3x8 bitet tartalmaznak pixelenként eszközfüggetlenné alakították ki őket, vagyis állandó színeket produkálnak, akár mi legyen is a kimeneti eszközük, akár nyomtató, monitor vagy szkenner, minden esetben eszközfüggetlen színeket produkálnak. Összetevőik a következők, a fényesség vagy luminencia, és a és krét, kromatikus összetevő, a vörös és a zöld közötti átmenet, és a kék és a sárga közti átmenetet képviselőkét érték. Ez a három összetevő ebből áll össze a lapszín mód. Szinterek és színcsatornák következnek. Valamely színrendszer szintere, micsoda? ez egy olyan fogalom, amely a következőt jelenti. A megjeleníthető és a nyomtatható színek összességeit nevezzük színrendszernek. A lab színrendszernek van a legszélesebb, tehát a labüzem színmódnak van a legszélesebb színrendszere, és a CMYK-nak van a legszűkebb ö, színrendszere. Minden adott Photoshop, illetve Gimp egy vagy több színcsatornából áll, mely a kép színeleimmel kapcsolatos információkat tartalmazza. További csatornákat adhatunk a képhez maszkoptárolására, amelyekről természetesen tanít, tanulni fogunk, és szerkesztésére. Ezek lesznek az úgynevezett alfa csatornák. Egy képnek maximum 24 csatornája lehet. Következnek a grafikus fájformátumok, A rajzoló programokat, rajzoló kép feldolgozó programokat alapvetően két nagy csoportba soroljuk. Beszéltünk úgynevezett vektor-grafikus programokról, például ilyen a CorelDRAW és a pixel-grafikus programokról. Alapvető különbség köztük, hogy a vektor-grafikus programok, azok vektorfüggvények segítségével állítják elő a, a kimeneti formátumot, míg a pixel-grafikus programok, például a Paintbrush és hát a mi általunk majd ismertetésre kerülő GIMP is, pixelekből állítja elő a képek. Vektorgrafikus formátumokat láthatunk itt alul. Nagyon ismert a PDF formátum, illetve az a CDR, az AI, a VMF, tehát mindegyik elég sokszor használatos. Pixelgrafikus formátumok, A bitmap, tehát a bitérbékes képek használnak kép, kép információk tárolására, az eredeti képet képpontokra bontva tárolják külön az elhelyezkedési pontot, illetve a színértéket. E képek nem nagyíthatók, korlátok nélkül ellentétben a vektorografikus formátumokkal. Ha alacsony felbontásban nyomtatjuk, vagy erős nagyításban nézzük őket, akkor felismerhetővé válnak az egyes pixelek a képen. Az eredeti kép tehát mozaik-szerűen épül fel a pixelek halmazából, azonban a szem felbontó képességének határai miatt a képet folyamatosnak érzékeljük. Ebből adódik, hogy minél nagyobb a felbontás, annál jobb minőségű egy pixelgrafikus kép, amit mondjuk a gyakorlatban ö, már biztos, hogy mindannyian tapasztaltak. Pixelgrafikus form formátumokról még néhány hasznos információ. Nagyíthatóság korlátainak átrányát ellensúlyozza az, hogy a bitmap képek nyújtják a legjobb lehetőséget a finom árnyalatok, illetve színátmenetek ábrázolásához. Az egyes pixelek intenzitását 0-255-ös skálán a fekete jelenti a 0-át a, a, a 255-öt egy mátrix elemeinek értéke határozza meg. A kép feldolgozása során e mátrix értékeit transformáljuk. Például, ha megnézzük a következő képet, akkor az első, erről a BK-ról, leveli BK-ról egy normál intenzitású kép, a második egy csökkentett intenzitású kép, a harmadik a kép negatívja, ilyenkor a mátrix elemeire vonatkozó Yenlő 255 x transformációt végeztünk el. A negyedik egy negyediken egy szűrés művelet történt, amikor egy bizonyos intenzitás tartományt eliminálunk, például a threshold operátor vagy küszöb operátor ad ilyen képet, ilyenkor egy adott intenzitás alatti pixeleket kinullázunk, és az ezen intenzitás küszöb felettieket pedig állítjuk maximálisra, és azokat átengedi a szűrő, illetve hát van egy ötödik képünk, amikor ezt a képet egy színusz hullámú zaj, te, zavar terhelé, lehet látni, hogy a színusz hullám emelkedő, illetve csökkenő hullámainak megfelelően hol fényesebb, illetve sötétebb a kép. Pixelgrafikus file formátumok, tehát a Windows nagyon jól ismert bitmap formátum, a, a TIFF, a JPEG az interneten legismertebb formátum, a GIF a PCX ami szintén a Windowshoz kapcsolódik, PNG, ez is egy nagyon ismert internetes formátum. TGA az a és hát ez is a mac elterjed elterjedt ö, fontos formátum. A PSD, az adott Photoshop 5 formátuma, minden fontos és ismert formátumot támogat, és hát az XCF végül, ami a GIMP-nek a natív formátuma. Köszönöm a figyelmüket és a türelmüket, és akkor jöhet a gyakorlati munka. Elérkeztünk az utolsó.